මම දවනිස්ටි ලයිෆ් පාඩ ඉබෝන් කියලා පිළිගන්නවා කලින් දවසේ ඉවර කරපු තැනින් පටන් ගමු කලින් වීඩියෝ එක උඩ තියෙන ලින්ක් එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා දැනටමත් ආට් ලයිෆ් වීඩියෝ චැනල් එක subscribe කරලා නැත්නම් ණ� �小金� ս�ོད ������������������������������������������ kettle එක කලර් කරන්න cooler and darker color එකක් පාවිච්චි කරනවා ඒ under painting එකක් විදියට mug එකේ අතුල් පැත්තටත් cooler and darker color එකක් පාවිච්චි කරනවා kettle එකට object එකේ form එක හදාගන්න cooler and lighter color value එකක් පාවිච්චි කරනවා මම මේක half එක විදියට තමයි පාවිච්චි කරන්නේ කැටල් එකේ තියෙන shape එක හදා ගන්න painting එකට සාපේක්ෂව තරමක් ලොකු brush පාවිච්චි කරනවා ඒ නිසා මට basic shapes pigmenta කලර් කරන්න පුළුවන් මේත් cooler and darker එකක් මේක කැටල් එකේ වෝ ෂැඩෝ එක විදියට පාවිච්චි කරනවා. හැන්ඩල් එක කළු ඒක ටිකක් වැඩිපුර ඩාකර් ඇන්ඩ් කූලර් කලර් එකකින් කලර් කරනවා. කට්ල් එකේ හයිලයිට් ඒරියා එක කූලර් ඇන්ඩ් එකකින් කලර් කරනවා. පස්සේ වෝම ලයිට් කලර් එකකින් කලර් කරගන්න පුළුවන්. මේ තියන්නේ light areas. ඒවත් cooler and light colors. Colors පාවිච්චි කරනකොට color temperature එක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරද්දී තාක්ෂණික දෝෂයක් සිද්ධ වුණා ඒ නිසා මග් එක අඳින ෆුටේජස් කීපයක් අපිට අවිම වුණා ඒ වෙන අපි ගොඩක් කනගාටු වෙනවා වගේම එයාලගෙන් සමාව ඉල්ලනවා තියෙන ෆුටේජස් වලින් අපි ඉස්සරහට පේන්ටිං එක කරන විදිය බලමු මග් එකේ ලයිට්ස් ඇන්ඩ් මිඩ ටෝන්ස් දැනටමත් මම ඇඳලා තියෙන්නේ ග්ලාස් පොට් එකෙත් ෂැඩෝස් කලර් කරා ආමාන්‍යයෙන් මග් එකක් කියන්නේ මැද hole එකක් තියෙන cylinder එකක් තියෙන object එකක්. ඒ ඇතුල් පැත්තේ light සහ පිට පැත්තේ light වෙන වෙනම හැසිරීමක් තමයි පෙන්වන්නේ. kettle එක aluminum shiny object එකක් නිසා ළඟින් තියෙන object reflect කරනවා. ඒ කියන්නේ glass pot එකෙත් mug එකෙත් reflections kettle එකේ glossy surface එකෙන් බලා පුළුවන්. හැබැයි ඒ reflection වල ස්වභාවය kettle එක කොච්චර glossyද කියන එක මත රඳා අපි මෙතනදී පාවිච්චි කරලා තියෙන කැටල් එක extra glossy නැහැ pick up හරණයි ඒ නිසා කැටල් එකේ reflections වල details ගොඩාක් දුරට අඩුයි ග්ලාස් පොට් එකත් අරමක් ඩාර්ක් කලර් එකක ග්ලාස් වලින් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ග්ලාස් පොට් එකේ ලිඩ් එක මම මාස්කින් ටේප් එකකින් කවර් කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒකේ texture එක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන lid එකට warmer and darker value එකක් යොදා ගන්නවා shades වලට cast shadows වලට cooler and darker color පාවිච්චි කරනවා subject එක තරමක් dark ඒ නිසා reflections බොහෝ අසබ්ජෙක්ට් එකක් අඳින එක තරමක් අභියෝගයක් මොකද sharp reflections වැඩි නිසා reflections යොදද්දී object එකේ form එකට හානි නොවෙන්න යොදන්න ඕන. ඒ කියන්නේ හරි reflection value එක හරිතනට යොදන්න ඕන. දාම පොන්චි ඩීටේල්ස් කිරීම වලට සින්තටි බ්‍රෂ් එකක් පාවිච්චි කරනවා लिड के टेक्सचर का तक अंदर होना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 Instagram එකේ අපිව follow කරන්න අමතක කරන්න එපා. පහළ description box අපේ contact details තියෙනවා ඒවත් බලන්න. Painting එකේ 3 කොටසින් අපි ආයෙත් හමු වෙමු. ඇතාිඟdef olv énormément Four